It's a map with some sort of horn. يا أخي اه غادي يروحوا بشوكايين نتيجوا. مو نورمالي مخش فينا نزل عم بضربوا بوقت الافطار، عم بضربوا علينا بوقت الافطار. عم بضربونا وعم برشوا. قومونا وقت الافطار وهذا اللي صار هذا اللي صار. <تصفيق>